Så du troede, at Tobias c ikke lavede videoer mere. Ha. Og nu kan du se mig nu. Jeg laver videoer. Og det er ikke ASMR. Jeg laver videoer på internettet. Ja, det gør jeg stadigvæk, men... Ja, sådan er det bare. Bum! Hej. er jeg. Det er mig. Du vil sige din yndlings idol. Og det idol. Hvem siger de? er og Among søs. Amongers og søs. Forgår i fald ned på min ross, Og så er det bare. Anton, jeg ved du er derude. Så. Øh, vi skal kigge på Among Us. Og okay, vi tager den sådan liste til liste, okay? Se, så man kan se på det her billede. I kan se min mus. Det er gul. Vi hader gul på den kanal. Det er ikke nødt til at huske. Og ser på rød. Rød er altid sos, men det er ikke logik, der skal gå, så det er gul, der sos her. Rød siger, at gul er sos, og gul har en kniv med ketchup på. Namme, namme, namme ketchup med anden smag. Det kan vi godt lide. Og hvis vi spørger, hvad der skete her, jeg blev livet. Det ved I nok godt. og um, så altså står der SOS. Altså sus. Ja, du skal sus. Og så har vi det her lange billede. Øhm... Um, Jesus! Og så har vi øh, Team Forest 2, øh, among us. Det er også ret cool. Så har vi Sos, der peger på dig. Han peger på dig. Han peger på det. Du er ret sås, Du er rigtig sås! Nej, jeg ved, hvad du tænker. Så næste billede. Æ, du er sos, eller du ligner en sos, siger blå. Men vi ved altså som blå, det er sådan en lille Crew crewmate. Men vi ved altid, at blå er den, der dræber sine venner. Så vi ved det. Så har vi den her meget fine og tegnet en. De ligner, at de har alle små knapper. Og okay, det er knap bedre, det gider vi ikke. Det lyder noget så også orange. Kunne jeg finde på det? Nej. Og så. Nå. Øh. Jeg ville sgu ikke lige skulle sige sådan noget på min kanal. Øhm. Ja. Alle bliver interesserede af. Pinks baglov. Rigtig store baglov. Sidder på knappen. Ah, oh, oh, nej, nej, nu tænker jeg nok. Jamen, Tobias, du er det godt lide om Nej, det er søs. Og så har vi uh, Among Us, sådan normal Among Us, Among Us sang. Among Us, Her, du er på os. du skal ikke være på mig. Du skal vise dig, hvem Kai er. Kai er blå ja. Ah, blå, ja. Brune Mars. Er jeg orange? Ja. Nej, vent, hvad? Nå. Øh, du er søs. Det har vi set før. Øh, dansk kan kind det of søs. Det har vi set før. Så... So Bare søs. Ja. Jeg ved ikke, øh, jeg ved det ikke. Bro, du er lidt så. So du er noget søs. Ja, det er søs. Det er so ja. ja. Vent. Vi ser, øh... Åh. Oh. Åh. Oh. Okay, okay, lad os lige skrue lidt ned. Okay. Vent. Ja, ja. Kom så. Øh. øh. Og så søger vi heroppe. Amen. Okay, så vi har Orange Orange er en medium Imposter Og medium crewmate Orange er medium crewmate det betyder, det betyder, at jeg vil sætte orange i en Og det her det er imposter Rød er altid en poster D er aldrig imposter. Så jeg vil sætte orange i B Det synes jeg også er godt Og hvis I har det samme som mig. I skal ikke lave det. I skal ikke lave det. Hvis I synes det er som mig, så tag lige den der den der like-knap, og så skal du bare... For satan. Og så skal du bare, øhm, slå den der like klap så hårdt som du kan. Og så skal du bare være... Og så når du er dernede, så så lige den der subscribe-knap. Og så... Den der klokke, så står på ALLE ALTID Så du kan ALTID se, ved når jeg laver videoer Aha Det er rigtig smart Grøn Okay, vi skulle lige have det ude på banen, okay? Nu skal jeg fortælle dig Mørkgrøn, aldrig en Hvilken YouTuber er mørkgrøn? Øh... Ingen Og alle YouTuber de bliver en poster hele tiden Så, mm, hvorfor? Jeg giver den et D ja Rød og gul så også Vent, ja Lilla Vi kender, altså Lilla Jeg vil sige Lilla er en C Så har vi farve. Øh, Sandy altid Men, ikke i public øh, hvid Hvid, er øh, der og jeg, Hvorfor jeg gør det? Det er fordi, at hvid og orange har samme skala af imposter, sås af mogos, sås med klodse på, okay, på det med i din sang. Bare kald mig. Uh, pink. Som vi så, at baglovene så på knappen, vi var nødt til det. Der ikke særlig meget imposter. Brun. Der. Jeg kan ikke sige andet. Brun bliver ikke meget imposter, men kun en bitte bitte bitte slu. Så har vi øh, mørkeblå. Mm, nej, de bliver aldrig imposter. Og så korps. Se om I er med mig. Godt. Øh, så. Det vi så gør, at vi finder en... Mug os Fordi vi godt lører... nej Er baby Så det vi gør, vi går... der Og så, så det vi gør, at øh, vi tager kortet Og det her det er mine bedste lokationer Admin Alle siger at swipe kort Det er svært Jeg tager det første version Første forsøg. Hvis du ikke gør det første forsøg, hvad laver du her? Det er det, jeg siger. Så jeg kan ikke give admin mere end i midten. Classroom. Du kan være over det hele uden du ser. Du kan være over det hele, og der er en vent over det hele. der. Det er et dårligt sted. Der er vent over det hele. Og der er altid nogen, der er FK der. Vi havde FK. Elektriko. Jeg er jo godt lide BlackTool, når, når jeg er en poster. Derfor det går det jo det værste. Op og Engines. Øh, man har nærmest aldrig task der, udover hvis man skal tank Eller den der anden task, som ingen kan på. Så jeg vil sige med, jeg vil sige med den. Medbed. Med det første, alle bliver dræbt derinde. Altid en i en runde bliver dræbt derinde. For det andet, der er en fucking lort der tager et minut. Det andet, scan. Er du seriøs? Du kan putte en pin op min røv og sige, at jeg er safe, mand. Det er værste. Og så navigation, det er noget andet. Alle dræber der. Dårligt. Øh, jeg har ikke meget at sige her. Det er bare... Ja. Security. Fucking lort. Der er intet dårligt ved det der rum Intet Okay Storage Fiks nogle døre, seriøst Mindre døre Det er du nødt til at vide uh, Lower engine ja, ja. Weapons Ja Hvis du er enig med mig, så er du legenden. Hvis du ikke er, hvad laver du her? Stadigvæk Øh... Um, Amon... Um, um, Oaks. Hvis du siger Amogus rigtigt, de gør sådan noget noget galt, mener. Uh, Amogus task. Ja, yeah, kom så. Jeg slog lige mikrofonen i bordet. Håber du er Så... Øh... Hvordan er deres opgaver? Kom så. Ja, den her. Hvis du tager det første, så er du en noob. Og fordi der er så mange noobs, så giver giver den B. elsker den. Den er så nem. Den her. Øh, alle hader den. Hvorfor er den egentlig? Vi har ikke brug for den. D. Nej, jeg var nødt til det. Den er fin, fordi der kan man lære matematik. Det er godt for jer, bitte unge. Jeg, jeg ved, der er rigtig mange femårige børn derude. Lav jeg fucking matematik? Eller går jeg i vuggestue, jeg er ligeglad Mad bay. Du bliver altid dræbt dig, så det, ja, det er en D'er Weapons Den tager så lang tid, D'er Den der Den er jo sammen med den der, så jeg, jeg er nødt til at give den det Vi aldrig hader gas Den der Det er sabotage, vi hader den Download, vi hader den Hader den? Hader den Ingen kan finde ud af den, udover mig, de har legende øh, nej Den er jo fin nok, så jeg giver den se Den der, ingen kan finde ud af det Den her Ingen kan finde ud af den, udover uh, pros Men den ser fucking dum ud um, den her Det tager for altid for lang tid Knæp mig Den er faktisk fin nok, så jeg ved du lidt om natur ja uh, yeah. Den her elsker krystaller. Jeg er, ikke, jeg er så ikke Walter White. Det er jeg nødt til at fortælle dig. Øh, Trash. Øh, det... Ja. Sorterer. Det er ikke, der sorterer, de egentlig kugler. Anthony, jeg ved, du er derude. Lad mig fucking være. Den her legende. Øh, den her. Fucking er den. Fucking er den. Fucking er den. Eh øh, jeg er nødt til at, Der. Den er dårlig. Elsker den. Hvorfor jeg ikke taler så meget? Det er fordi, at det ikke er ikke sjovt at tale. Øh... wires. Enkel den. Den er fin nok. Hader den. Elsker den. Enkelig nøgler. Fordi... Hvis du ikke laver den nøgler, så tror alle, at du bare er sås, altså. Hvem gider overhovedet det? Disse døre. Æh, ja ja, de er fine nok. Æh, kort. Lort. Jeg elsker den. Ja, den er vist også fin nok. Den der. hader den. Øh, den er også dårlig. Vildt dårlig. Hader den. Med mit liv. Hvis I er enige med mig, så er legender. Altså, jeg ved du er derude, at du er ikke enig med mig. Fuck dig. Du kan godt dit de download. Det er underligt. Nå, mm, hold da kæft, nu er vi snart på, nu vi snart på 14, 14 minutter. Så det, jeg vil sige, jeg vil gerne sige, tak for, at I så med til den her geniale video med alle de her Einstein-sprog. Også noget vigtigt, at den er ikke er fuld af. Og ses, vi ses, vi ses i næste video.